Російські війська завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Загиблих немає. Заїржавів пандус або немає ключа від нього. Як у Миколаєві облаштований громадський транспорт для людей з інвалідністю, розкажемо далі. У вівторок, 18 квітня, російські війська два рази завдали ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади Миколаївського району області. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. О 13.50 та 22.41 російські війська завдали мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, в день та в ніч проти 19 квітня обстрілів не зафіксовано. Втрата російських військ станом на 19 квітня. Особовий склад – близько 183 750 осіб. Танки – 3665 одиниць. Бойові броньовані машини – 7110 одиниць. 2819 артилерійських систем, 538 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони. 308 літаків, 2376 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 5692 одиниці. Спеціальна техніка, 330 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ!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 в мене вагався ззаду, і в мене ламаються ручки. Чому я завжди роблю акцент? Будь ласка, відчиніть мені пандус, щоб не підстрахувати, я сама заїду. Він же автоматично, його не треба пандус. Водій комунального автобусу перепарковує транспорт, опустивши платформу, виходить допомогти жінці, зайти в салон, не відкриваючи пандус. Потому что там негде было стать, поэтому я и протянул дальше. Но бывает, что близко к бордюру не подъедем, потому что много машин стоит, и мы не можем сильно близко приходиться или где-то дальше проезжать, и люди потом начинают ехать дальше.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 З посадових обов'язків наших водіїв прописано, що вони мають допомагати е людям, які потребують цієї допомоги. Тобто це е відкидання пандусу для можливості заїзду в наші автобуси на колясках. Вони завжди виконували і виконують ці е норми, які ми перед ними ставимо. Петли заржавели, он не работает, он не может разложить бантус.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 Місяць відвідують курси самооборони Юлія та Ксенія. З їх слів, навички самозахисту додають впевненості у своїх силах. Сьогодні відпрацьовували би боляві удари. Захист, якщо тебе починають душити, чи нападають на тебе зверху. Це дуже корисна інформація. Зараз нелегкий час і кожна жінка повинна себе захищати. Тому що багато є кривдників, від яких захистити повинна кожна себе людина. У мене маленька дочка, її 11 років, тому хочу її захистити і себе захистити. Всі вправи були корисні, тому я всіх закликаю ходити на ці курси. Заняття проводять представники молодіжної організації Таті Кадзе, Юлія та Олег. Зараз ми розглянемо ситуацію, коли вас вдаряють могою в живіт. Ми робимо крок в сторону, хватаємо за шию, та робимо... Далі тренери з дівчатами відпрацьовують техніку. Курси самозахисту почали проводитись 25 лютого 2023 року, говорить тренерка Юлія. В нас приходять всі бажаючі, хто хоче, хто хоче навчитися самозахисту. Також в нас є ідея зробити курси для жінок військових, тому що зараз їх захисники знаходяться на фронті, вони тут самі, їм потрібно себе вміти захищати. Олег займається Акідо шести років. Далі почав вивчати вправи самозахисту. Набуті знання та навички передає іншим, згадує історію зі шкільного життя. Був випадок, коли у школі прийшлося себе захищати, а якось з однокласником ми посварилися і я вважаю, що в тій ситуації він був неправ, але він почав якось на мене летіти з кулаками, але досвід і тренування, які допомогли мені в цьому. І я зробив ему бойовий прийом і якось захищав себе. Тому і хочу, щоб люди ходили на курс самозахисту і могли себе захистити. Бо бувають і такі ситуації не тільки в мене, а й також у всіх людей. Тренування відбуваються один раз на тиждень у неділю. Заняття безоплатні для всіх охочих. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися Суспільнеми колаїв. Підписуйтесь на Суспільнеми колаїв у соцмережах.